Răspunsul fabulos dat de Viorica Dencil la întrebarea lui Victor Cintacu: Nu vezi poate din mini ce vi se zice marioneta lui Dragnea? Invitat la România TV, la emisiunea lui Victor Cintacu, Viorica Dencil a fost pus în faune a unei întrebări mai incomode din partea jurnalistului. Cita cu a întrebat o nu vei scoate din minte ce vecin subliniere tia tota sublinierea în marioneta lui Dragnea Omul lui Dragnea, Dragnea face, Dragnea decide, iar l a dat un răspuns fabulos, trebuie să îi fi la subliniere îi se vorbească. Este normal ce nu mă bucur aceste lucruri, dar în acela subliniere Sublinierei timp ajuns la concluzia ce trebuie să îi la sublinierea. i se vorbească pentru ce dacă nu au alte lucruri legate de guvernare, legate de obiective majore, în sublinierea i caut lucruri merunte se arunce cu noroi anumici oameni pentru ce sublinierea au fost încaci. Eu merg mai departe, încerc să ignor toate aceste lucruri subliniere-i de multe ori când îi vede atât de învers subliniere unaci pe lucruri atât de merunte îmi dau seama ce merg pe direcția bună. Nu pot să spun ce anumite lucruri trec impasibil pe lângă mine. Sunt anumite lucruri care mi se par punct nu Vine să cred ce cineva poate gândi a sublinierea, dar în acela subliniere-i timp caut să-mi pestrez echilibrul. Am o datorie, sunt premierul României, subliniere -i trebuie să fiu un om echilibrat, subliniere-i să încerc să ignor anumite lucruri, a spus Dencil.